Отець і глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав зустрівся з представниками Київського осередку Української асоціації лікарів католиків. Спільнота медиків хоче спільно із Церквою працювати над зціленням ран українського суспільства. Сьогодні ми мали честь зустрітися нашою спільнотою лікарів-християн, лікарів-католиків з блаженнішим Святославом, главою Української Греко-Католицької Церкви. Ми мали нагоду обговорити питання розвитку київського осередку Асоціації лікарів християн лікарів-католиків. Ми відкрити до всіх конфесій, для, до всіх деномінацій, до всіх людей доброї волі. Обговорили також питання розвитку цієї спільноти, як ми можемо ділитися досвідом віруючих лікарів, поглиблювати свої знання з біоетики, християнської антропології, Взагалі, зв'язку духовності з медициною, сьогодні київський осередок української асоціації лікарів-католиків має осередок у броварах при парафії трьох святителів Української греко-католицької церкви. У планах створення подібних спільнот у різних регіонах країни переконані, присутність священика у медзакладі важлива не тільки для пацієнтів. Священник, коли приходить до лікарні, не перше приходить до медиків. Тому що хочеш, не хочеш, пацієнти, я не говорю зараз за паліативні відділення, так, але за відділення, які ви очолюєте, в яких працюєте, пацієнти прийшли, отримали певний рівень кваліфікованого лікування і вони відходять до своїх домівок, лікарі лишаються. Кожен з вас має свої проблеми, так, духовні, фізичні. Так. Кожен також має нагоду і священник, щоб ви пам'ятали і казали вашим співробітникам, він приходить, зокрема, до лікарів. Коли я приходжу до якоїсь реанімації, дійсно перших до пацієнта, потім на дуже довгий час залишаюся з тими медиками, які, перше, не бажають спілкуватися, але потім вони розуміють цю потребу. Сьогодні Українська Греко-католицька церква активно розвиває службу медичних капеланів. Вслід за військовим капеланством тепер опрацьовується інституція медичного капелана. Знов, там є певні труднощі юридичні, я вже певні листи теж писав до прем'єр-міністра, бо є включений в перелік професій медичний капелан і лікарні можуть його офіційно, Мати як штатну одиницю з усіма, скрім так, можливостями забезпечення. І це буде не лише богослужбова присутність, не лише от капелан, який буде служити молебень до Богородиці, який теж є потрібний, знаєте, але цей капелан, який буде присутній у відділеннях, який буде поруч. Що саме завдяки от, ну, вашим зусиллям е капеланство прийшло в Україну і почало розвиватися? Ну, о, по перше. Саме Греко-католицька церква перша, яка представила Україну в європейській мережі капеланів охорони здоров'я. І на сьогодні ми вже спромоглися, у нас уже капелани в охороні здоров'я введені в перелік посад в закладах охорони здоров'я разом з клінічним психологами психотерапевтами. психотерапевтом, така буде потужна мультидисциплінарна команда. Ми вже затвердили кваліфікаційну характеристику, де є вимоги до капелана, до його освіти і його функціоналу. Зараз ми вже вносимо вже таку навіть спеціальність після дипломну в номенклатуру спеціальності професіоналів звичної медичної освіти, які працюють в охороні здоров'я. І буде така спеціальність офіційна, яка називається клінічне душпастерство. І якраз і ми вже маємо проєкти стандартів, як я вже казав, будемо готувати по найкращих стандартах, і це вже є ну, серйозне визнання.